No, meil on seda asja võimalik vaadata kahes ajaskaalas. Kui me vaatame geoloogilises ajaskaalas, nii mõned miljonid aastad edasi, no siis evolutsioon tühja kohta ei salli ja tulevad uued olendid, kas nad on kuue jalaga või seitse jalaga või kaheksajalaga. Seda nüüd ette ei oska öelda, kuid ilma putukateta või siis nende kohta täitva rollita ei jää. Kui me vaatame lühikeses ajaskaalas, selles mõttes, et ka inimene Meie, kui inimesed tahaksime elada siin maagral täna ja homme ja vahest ka muidugi seal miljoni aasta pärast, kui õnneks läheb, siis ilma putukateta ei oleks inimesele mingi šansi, sest eluõrgustiku maagral sõlmivad kokku siiski meie kuuajalgsed sõbrad.